هل تريد الحفاظ على سلامة حسابك على موقع ايبي والتجنب من حظر حسابك على الموقع إذا ابقى معي لتتعرف على خمس عوامل اساسية عليك تنفيذها على حسابك لكي يكون لديك حساب خالي من الايوم مرحبا انا رضا عازم من اكاديمية كامبوس محاضر ومستشار في مجال التجاره الالكترونيه العامل الاول للحفاظ على سلامه حسابك هو مراقبه تقييم حسابك انصحك الاطلاع على تقييم حسابك كل اسبوعين او ثلاث ورؤيت في اي عوامل حسابك مقيم تقييم غير جيد يوجد بند الدفكترات اذا لاحظت نسبه عاليه في بند الدفكترات هذا يعني انك تلغي الكثير من الصفقات التي تحصل بحسابك أو لديك عدة شكاوي تم إغلاقها لصالح المشتري بسبب إهمالك لنفطل. البند الثاني هو Late Shipping Grade وهو بند التأخير في وصول المنتج المشتري احرصوا على نسب منخفضة للحفاظ على سلامة حسابكم هذا مهم جدا فدائما راقبوا السيلر Performance الموجود في حسابكم. العامل الثاني هو تعريف موقع خطأ في صفحة المبيعات الكثير من التجار تعرف في بند الايتم لوكيشن موقع خطأ وبالتالي موقع ايباي يعرف من اين الموقع سيشحن من خلال رقم التتبع فاذا قررت في تعريف موقع خطأ ايباي سيفرض عقوبات على حسابك لذلك عرف الموقع الحقيقي للمنتج من اين سيشحن المنتج عرف الموقع الحقيقي العامل الثالث هو عدم تعريف كتابة او شعارات على صور المنتجات حسب قوانين موقع ايباي ممنوع تعريف صور معرف بها كتابات او شعارات يجب ان يكون مبين فقط صورة المنتج لكل من يعرف شعارات او كتابات تقييم الصفحة سيتضرر ويمكن ايباي يعمل بعض القيود على حسابك لذلك لا تعرف اي كتابات او شعارات العامل الرابع هو عدم إعلان منتجات ممنوع بيعها على موقع إيبي يوجد قائمة ماركات عالمية ممنوع بيعها على موقع إيبي والتي تسمى بقائمة الفيرو إذا أعلنت منتج لواحد من هذه الماركات ستخاطر بسلامة حسابك الرابط لقائمة الماركات مبين في وصف الفيديو قبل إعلان أي منتج لماركة معروفة تأكد من عدم وجود الماركة هذه في القائمة. العامل الخامس والأخير الانتباه للرسائل على موقع ايباي اول شيء عليك فعله عند الدخول لحسابك هو تفقد الرسائل على الموقع والرد على الرسائل من ثم تتفقد اذا يوجد مبيعات وتعالجها خدمة الزبائن ودائما اكرر ذلك خدمة الزبائن هو عامل مهم جدا أيضا في الرسائل سيظهر لكم إذا يوجد أي طلبية إرجاع أو إلغاء أو أي شكاوي ضدك تذكر حسابك على موقع ايباي هو مشروع تجاري مثل أي مشروع تجاري آخر عليك الحفاظ على سلامته وتحسينه بشكل مستمر حساب تقييمه جيد موقع ايباي سيكافئه من خلال تقييم صفحات مبيعات الحساب في أعلى نتائج البحث مما سينتج لنا الكثير من المبيعات وبالتالي الكثير من الأرباح لا تستهتروا في حسابكم فهو ملك لكم وأيضا لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية إذا لم تشترك بالقناة بعد لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو سأراك في فيديو آخر